Després d'anys d'esforços, el nou Museu del Disseny de Barcelona obre per fi les portes. A partir del 14 de desembre s'hi podrà veure una àmplia mostra del passat, present i futur de les arts de l'objecte i el disseny, que han ajudat a fer més fàcil el dia a dia de les persones, des d'un carruatge del segle XIV a una bombona debutada del segle XXI. El nou museu és fruit de la integració de quatre col·leccions de la ciutat, del Museu de les Arts Decoratives, del Museu de Ceràmica, del Museu Textil i Indumentària i del Gabinet de les Arts Gràfiques. Jo crec que el museu significa el redescobriment, i m'agrada dir aquesta paraula, de l'esast de l'objecte i el disseny a la ciutat. Per què redescobriment? Perquè són conegudes aquestes col·leccions, per uns més, per altres menys, però per un costat, algunes estaven eh, situades en llocs no provadients. Aquesta és la gran aportació d'aquesta casa, aquest gran esforç. D'altres feia temps que no es veien, d'altres feia temps que estaven a les reserves, d'altres estaven pendents d'operacions de, de restauració. El Museu del Disseny disposa d'un fons de més de 70.000 objectes, 2.000 dels quals ja es poden veure en les quatre primeres exposicions permanents. El museu, que disposa d'un centre de documentació amb més de 22.000 documents, pretén ser un referent del disseny a nivell internacional i un motor de la indústria a Barcelona. I s'ha de convertir amb un centre de generació d'idees, de projectes, a través de la projecció, promoció econòmica, cultural i social del disseny a nivell de casa nostra, però també a nivell internacional. Hem de ser capaços de continuar fent que el disseny sigui un dels nostres sectors estratègics de la nostra ciutat i del nostre país. Per això té sentit aquest museu. Amb l'obertura del museu, l'edifici del disseny Hub Barcelona completa els seus espais i està a ple rendiment per fer de les glòries un gran centre econòmic, social i cultural de Barcelona.